إذا نستضيف مصطفى بريري آه رئيس آه أمناء العليش عبر العالم بمناسبة حفل إختتام مونديال تو العلايش نسخة آه 2021 آه تفضل سي مصطفى السلام عليكم بهذه آه آه المناسبة كنشكر أولا أمناء على الوقوف ديالو من بداية مونديال تو تم اخر يعني حتى خرج يعني حتى يعني يعني ما بين اعمال ماركي والوفاء والتي كانت فازت به أه نعم شنو وجدتوا بالمناسبه هذا الحفل الاختتام؟ بهذا الحفل الافتتاح في الختام ديال الموندياليتو كان مبرمج يعني بعد نهايه الموندياليتو ولكن كانت نظرا للوباء ديال كورونا كتاجل حتى ان شاء الله تفتح الحدود لان كنا كنحرصوا على الحضور ديال الاغلبيه ديال الامناء والتواجد الجاليه وكما كتشوفوا الحضور هو باين شاء بسبب الجوائز كان لقاعتنا الجوائز نظر أن كانت دوروف ديالي ويحنا قد الأربعة وفازت المشاركة كذلك عن دي ديالها وهذا ما كان لأننا وعدناهم على أهد نعم بالاضافه الى تكريم بعض وجوه الرياضيه المعروفه بمدينه العرايش وخاصه بالنسبه للمهجر يعني شنو يمكن تقولي هذا التكريم من التكريمات اللي يعني هي رمزيه هذه السنه في الانجازات بعض الاطر الرياضيه ان شاء الله غادي يكون في 2023 غادي يكون في مصطفى الصقراوي هذا هو اللي عرفت من دابا يعني سنه اللي غادي يكون ان شاء الله في المقام ديال اللاعب الحارس ديالنا مصطفى الصحرا نعم شنو الرساله اللي كتوجهوا على ايش في العالم على التيفاب والتضامن ديالهم من اجل خدمه الرياضه مدينه العلائش بالنسبه للدول بعدا كنشكر هو كذلك المدين ديال الراسيتي اللي كانت من كلنا التوري المدير ديالنا ان شاء الله بالنسبه للمنا كذلك كنشكر كما كامل الرياضيه والتقنيه اللي والفرق اللي شاركت والصحافه ديالنا يعني كامله اللي طيلة المده ديال شاء الله المقبل لماذا سولوا ديال ####الأهم هو يعني المساهمة العريشين عبر العالم هذا هو دوري مواويل بين العريشين أمريكيين فرنسا إيرلندا يعني هذا هو نعم سمي دوري مونديال... أه عليك عليك أخرى...